ברוכים הבאים למתצוגת דרק. דרק הוא פונקציה. מה קבלנו בדרק? דרק הוא פונקציה. נתנו נקרא דרק. א? דרק הוא פונקציה. דרק הוא פונקציה. מהפ here זה הרחק מזמן אנחנו ל אבל נתחיל לגלות. מה אני f של x? ל-x בריבור אז אם שאלו אותם, איזה ערכים תקפים של x ניתן להציב כאן כדי לקבל תשובה תקפה ל-x בריבור ובכן אנחנו יכולים להציב כל דבר כל מספר ממשי לכם במקרה הזה ניתן להגיד שתחום הפונקציה הוא כל ה-x'ים כך שה-x קלול במספרים ממשיים עכשיו רשמנו כאן ספורה אקדמיית לראשון מספרים מומשיים. אתם אומרים כבר لهכם מספרים אמשיים? כל מספר למעט מספרים מורכבים. ואם איניכם יודעים מהם מספרים מורכבים? זה בסדר. ברמה הזו הурomościום Cindy joursа adminș 17 unlikely wasn't black מספרים ממשיים הם מספרים שרוב האנשים מכירים כוללת מספרים אי רציונליים,sesפרים טרנסטנטליים וכולל כל אלה ואכן התחום פה הוא X, ו -X צריך להיות בקבוצת המספורים הנשיים. הסימן שערך כמו E הפוך, נציין ש-X הוא הדבר בקבוצה של המספורים הנשיים. נעשה בעיה דומה אם שינוי קטן. אם קיום F של X שווה ל-1 חלקי X בריבובה, האם זה אותו מקרה כמו הקודם? האם נוכל עדיין להציב כל שהוא, של X, תשובה קובילה. מה יהיו f של 0? ה-f של 0 שווה ל-1 חלקי 0. כמה זה 1 חלקי 0? אינני יודעים, כי זה לא לפענך או להגדיר כמה זה משהו חלקי 0 כך שיתאים ליתר חלקי המתמטיקה אז זה אינו מוגדר לכן 1 בחלקי 0 אינו מוגדר לכן f של 0 אינו מוגדר לכן לא נוכל 0 מרקבל תשובה חבילה של f של 0 לכן הפעם מרשום שהתחום שווה ל... ניצר סוגריים שמסמלים את שבה x תקף אלו הסוגריים המטוטלים הללו שלא תחירו כל כך ה-x הוא עבר בקבוצת המספרים ממשיים, למעט ש-x זה לא יכול להיות שווה ל-0. ושאנחנו שינוי קרטן, מה הבעיה הקודמת? הבעיה הקודמת, כאשר F של x שווה ל-x אז ה-x הוא כל מספר ממשי. הפעם, התשובה היא x כל מספר ממשי למעט 0, בצורה אקדמיית לסמן את זה. אז ראי מסמלים קבוצה. נעשה עוד כמה דברים. נניח ש של x שווה לשורש של x פחות שלוש והיה כאן למעלה כבר נושא מוגדרת כאשר השמור חנה שווה ל-0 נכון? מה מעניין בפונקציה הזאת? אין נבדר לנו שורש מספרים מולכבים, לא מוכן להקדים ולכן במקרה הזה נגיד שכל x תקף בלבד ה-x'ים שורכים בשורש לשלילי ולכן x-3 צריך להיות גדול או שווה ל-0 כי אם מה זה 0 בליבוע הוא פשוט 0 לכן x-3 צריך להיות גדול או שווה ל-0 ולכן x צריך להיות גדול או שווה 3 לפיכן, נחשב את x שהוא כל עבר בקרוצה של כל המספרים האנשים כל עוד x גדול או שווה ל-3 עכשיו נתקל בבעיה קצת יותר קשה אם הפונקציה f של x שווה לשורש לשורש של הערך המוחלט של x-3 זה מעט יותר מוכר כמו בבעיה הקודמת הביטוי בשורש צריך להיות גדול שווה לכן הערך המוחלט של x-3 צריך להיות גדול או שווה ל -0. ולפיכך המוחלט של x צריך להיות גדול או שווה ל-3 כדי שאיך מוחלט יהיה גדול או שווה במספר כלשהו, כלומר ש-x צריך קטן או למינוס 3, או ש-x צריך להיות גדול או שווה 3. זה הגיוני כי-x לא יכול מינוס 2, שבכל, נכון? שום מינוס 2 יש מוחלט קטן משלוש. הן x צריך להיות קטן מ-3. זה צריך להיות במחק גדול יותר בכיוון השליבים אשר מ-3, אבל במחק גדול יותר בכיוון החיובים אשר 3. בסרגן, המספרים, שוב, x צריך להיות קטן מ-3 או גדול מ-3. נרשום את התחום כעת. נרשום שה-x הוא איבר בקבוצת המספרים הממשיים, יש כאן בגבול, האם זה כאן? או אולי הם מסמים בפסיק. אם לא מתרגילים תחומי פונקציה שוכחים סימנים כאלה. יכול להיות כל מספר ממשי, כל עוד ה-x קטן או שווה למינוס 3, או שה גדול או שווה לסלוש. שאלה אחרת. מה אם כל הביטוי הזה היה במחנה? כל מה שלמעלה כאן, שאלה בעיה אחרת. כעת יש לנו 1 חלקי שורש של ה המוחלט של x פחות 3. כיצד יש שינה את פני הדברים? שום שהביטוי נמסך שבו מוחני, חוצה יכול, מאפס, יכול להיות גדול מ-0, אך זה יכול לתא להיות 0 כמובן כי נקבל את של 0, שזה 0, ואחר נקבל 0 מוחני. זה בעצם שילוב של הבעיה הזו עם הבעיה הזו. כאשר ראש המרחה של הערך המכלט של x פחות שלוש לא ניתן לתחום את ה-x כגדול ושווה ל-0, רק כגדול מ-0, רק גדול מ-0. שוב שאיננו יכולים שיהיה 0 במכונה. אם כל זה גדול מ-0, אז זה ה-3. פשוט נפטר מסמני השוויון הללו, נמחוק אותם היום. זה צבע קצת שונה, אבל מספיק דברים. יופי, פתרנו. נעשה עוד דוגמה אחת לפני שנגמר הזמן. נמחק את זה. אוקיי. עם פונקציה, f של x. אה, רגע. מה קורה? f של x שווה ל-2 כאשר x הוא זוגי, ו-1 חלקי x פחות 2 כפול x פחות 1 כאשר x הוא e זוגי. אז מה התחום במקרה הזה? אז ה נוכל להציב כאן. יש לנו כאן שתי אפשרות. אם ה-x הזוגי, נשתמש באפשרות זאת. לכן f 4 שווה ל... f של 4 באפשרות זאת. האפשרות הזאת תקפה כשה-x נפuy reverse כשעשינו בו בעיה הכתבת, מקרים תהיה לנו תשובה לא מגודרת? כאשר המחנה יהיה שווה ל-0, נכון? המחנה יהיה שווה ל-0 כאשר x שווה 2 או כאשר x שווה ל-1, נכון? ואחד האפשרות הזו תקיפה רגב כאשר x הוא איזולי. אז x שווה ל-2η כתוביות, ואחד רק x 1 הוא כיף לאפשרות הזו. אכד נלשור את ש-x, שהוא הפר ממשיים, כל ה-x אינו שווה ל-1. ניבר לנו הזמן להפעם, תנו, ותתרגלו בעיות בתחום פונציה.